الله. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراهم ما له في الاخره من خلاق ولا باس ما شروا بانفسهم لو كانوا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم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 ولا يئود حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم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 سمعنا واطعنا وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملت ولا الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وافعنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى موسى نلق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك فغلبوا هنالك فغلبوا هنالك لك هنالك انقلبوا صاغرين فغلبوا هنالك انقلبوا صاغرين فغلبوا هنالك انقلبوا صاغرين والقي السحره ساجدين والقي السحره ساجدين والقي السحره ساجدين قالوا امنا برب العالمين رب موسى وهارون بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا موسى اما ان تلقي واما ان نكون اول من القى قال بل القوا فاذا حبال معصيهم يخيلون لي من سحرهم انها تسعى فاوجس في نفسه خيفه موسى قلنا لا تخف قلنا لا تخف انك انت الاعلى قلنا لا تخف انك انت الاعلى قلنا لا تخف انك انت الاعلى, الأعلى. والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا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 من عمل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلنا وباءً منثورا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلنا وباءً منثورا، بسم الله الرحمن الرحيم، والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرى، إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما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 وإصرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن وإصرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضى ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى وصدق لما بين يدي دليل وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله يا قومنا داعي الله يا قومنا أجيبوا داعي الله، يا قومنا أجيبوا داعي الله، يا قومنا أجيبوا داعي الله، يا قومنا أجيبوا داعي الله، وأمنوا بيغفر لكم من ذنوبكم ويجلكم من عذاب أليم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقل الرَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ فَأَجُرُّ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ فَأَجُرُّ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ حَتَّى إِذَا جَاءَ الْمَوْتِ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ قَائِلُهَا وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ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 وينصركم عليهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا وضرب لنا مثلا وضرب لنا مثلا وضرب لنا مثلا ونسي خ قال من يحيي العظام وهي رميم قال من يحيي العظام وهي رميم قال من يحيي العظام وهي رميم وليحيي الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر بقادر على ان يخلق مثلهم بلا بلا وهو الخلا. العليم بلى وهو الخلاق العليم بلى وهو الخلاق العليم، بلى وهو الخلاق العليم بَلَا أمره إذا أراد شيئاً، إنما أمره إذا أراد شيئاً، إنما أمره إذا أراد شيئاً، إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئاً، إنما أمره إذا أراد شيئاً، إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون إنما أمروا إذا أراد شيئا إنما أمروا إذا أراد شيئا إنما أمروا إذا, إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم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 العنيم. الذي جعلكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر بقادر على ان يخلق مثلهم بلا بقادر على ان يخلق مثلهم بلا بلا وهو الخلاق العليم بلا وهو الخلاق العليم بلا وهو الخلاق العليم بلا وهو الخلاق العليم بلا وهو, وهو الخلاق العليم انما امره اذا اراد شيئا انما امره اذا اراد شيئا انما امره اذا اراد شيئا انما, أمره إذا, أراد شيئا. إنما أمره اذا اراد شيئا يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> إذا زلزلت الأرض زلزالا اخريت الأرض أثقالا وقال الإنسان مالا يومئذ تحدث أخبارا بأن ربك أوحالا يومئذ دين يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى عايزي بامر <بمك> <تكلم> <تكلم> الله وحول الله بسم الله العظيم بامر الله وحول بسم بسم هذا الجسد بامر الله وحول الله وقلت بسم الله العظيم <تكلم> بأمر الله وحول الله وقد بسم الله الأعظم، بأمر الله وحول الله وقد بسم الله الأعظم، بأمر الله وحول الله وقد بسم الله الأعظم، أقسمت عليك بسم الله، أقسمت عليك بسم الله الأعظم أن تفارق هذا الجسد، أقسمت عليك بسم الله الأعظم أن تفارق هذا الجسد، أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا زلزلت الأرض زلزالها، وقريت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها؟ يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها.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 ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد اذا حسد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل برب الناس، ملك الناس، لا الناس من شر الوسواس الخناس، الذي يسوس في صدور الناس من الجنه والناس. بسم الله الرقيق من كل ذنب وزيكم في نفس وسحر او عين او حاسب الله يشفيك بسم الله اوكيكم كل داء وزيكم كل نفس او مس او سحر او عين او حاسب الله يشفيك بسم الله ورقيك كل داء نوزيك كل نفس او مس او سحر او او حاسدين الله يشفيك، اللهم رب الناس مذهب الباس واشفي انت الشافي لا شفاك في الغر سقماء، اللهم رب الناس مذهب الباس واشفي انت الشافي لا شفاك في الغر سقماء، اللهم رب الناس مذهب الباس واشفي انت الشافي لا شفاك في الغر سقماء، اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك، اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك، اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك، اعوذ بكلمات الله التام من كل شيطان وهمهم كل عين الله مسلمين الله التام من كل شيطان وهمهم كل عين الله الله قاولتني ما تم نشر مخلق قلت متلات تمات نشر مخلق قلت متلات تمات نشر مخلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم حصنتك باسم العزه والجبروت حصنتك باسم العزه والجبروت حصنتك باسم العزه والجبروت حصنتك بسم الله الاظم حصنتك بسم الله الاظم حصنتك بسم الله الاظم لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي و على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد كل شيء قدير حسبي الله لا اله الا هو علي توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا اله الا هو علي توكلت وهو رب العظيم الله لا اله الا هو وهو رب العظيم الحمد يلا السلام عليكم يا الحمد لله هو نصيبك نصيبك محمود خلاص على خلاص ما اه محمود على طول لحزبنا <تصفيق> الله نعم <عمله>. لك <تصفيق> الله في حي شريبنا في حي مشور إذا <تصفيق> لو رحت أي شيخ يبر علي يتعب جبال في الأرض إن شاء الله خير الله <تصفيق> الله يبارك هو واحنا جايين يمكن عشان بالظبط صح نعم صح. أكيد. أه والله. حد عارف؟, لا لا لا. الله الله. حد عارف الناس الله ينتقم مني. لا وعدة ولا معاك. أنت عارف واحنا كل الناس دي محتاجين نعملوا في راينا. أنا جماعة في البيت كده يعني على عندهم عندهم في برشوش برا. بتاع أسبوعين شككوا بقى. لما راح هناك وفك عندهم ده راجل عايز راجع يجي ورايا يا عم يا عم راجل عايزك فانا وقفت قلت له يا عم شوف عايزين بيتكلم معايا ويقول لي خد انا هو التليفونه وحاضي نمشي لقيت هذه العربيه واقف ماسكه في الشارع شويه سرقه ذكرت في الشارع